અંબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ બવરમાં બીએ સેમેસ્ટર 2 માં અભ્યાસ કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 7 માં આવતું પ્રકરણ નંબર 3 જેનું નામ છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ જેનો એક પેટા વિષય આવે છે તેનું નામ છે સંખ્યાના વર્ગો તો તેમાં આજે આપણે 1 થી 10 સુધીની સંખ્યા અને તેના વર્ગો દર્શાવતું એક ટેલ આપણે આજે જોવાના છે. साधन श्राव्य से। प्रकार शैक्षणिक साधन्य श्राव्य प्रकार शैक्षणिक साधन तो आदि સૌ પ્રથમ આપણે જેમાં આ બાજુનું માપ એકત્રીસ રહેશે અને આ બાજુનું માપ સોળ રહેશે તો એવા આપણે બે પૂાનો ઉપયોગ કરીશું આવા કે જેનું બાજુ માપ એકત્રીસ અને સોળ ત્યારબાદ હવે આપણે એવા બે પૂઠાનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે જેમાં આ બાજુનું માપ બાવીસ રહે છે અને અહીં નું માપ સોળ રહેશે એવા આપણે બે પૂાનો અહીં ઉપયોગ કરીશું 22 अभी आप अटर नीधे તો આપણે અઢી સેન્ટરનું માપલ આ રીતે આપણે બે સર્કલ ડ્રો કરીશું હવે આ સર્કલ ડ્રો કર્યા બાદ તેને કટર વડે આપણે બેને યોગ્ય રીતે કાપી અને આ બે ને યોગ્ય આકાર આપણે આપીશ તો હવે અહીં આ સર્કલ કપાયા બાદ હવે તેને આપણે જે ગોળ રાઉન્ડમાં છે તે ઉપર મુજબ વર્તુળ આપણે તેનું બનાવીશું તો આ રીતે આપણે તેનો યોગ્ય આકાર આપીશું જેના અંતે આપણને અહી તેને કાપી આપવા મળશે બાદ આપણે એક પૂઠાનો ઉપયોગ કરીશું કે જે પૂઠું આ પ્રકારનું રહેશે આ પૂઠું એવું પસંદ કરવાનું કે જેને બંને બાજુથી બેલ્ટ વાળી છે આ રીતે આપણે જોઈએ તો આને એક ઘન પ્રકારનું આપણે તેને બનાવી દીધું છે તો આ પૂઠાને આપણે આ રીતે વાળી શકીએ બંને તરફ એ રીતનું પૂઠું પસંદ કરવાનું હવે ત્યારબાદ અહીં ઉઠામાંથી આપણે યોગ્ય માપ લઈ અને તેને કાપી નાખશું બરોબર તો અહી આપણે તેને ચાર સેમીનું માપ લઈ અને આ પૂઠું કાપશું आ रीते कूठू कपाई गाद आप वे का अंदर बाजू अंदर बने बाजू, बड़े बनने बाजू तेने गम लगाड़ी देसु जो गम सर्कल सिलेक्ट करे आ ने सर्कल ने अपने गम लगाड़े फरते कि बने सर्कल पर गम लगाड़ी सर्कल गम लगाड़ाया बाद दे दूँका गया अंदर आप सर्कल सेटर में आपल पाड़ी दू ब वर्तूलि अंदर होल पाड़ा बात ते अं आते राउंड कर देसु आ रई सको अने बेल्ट वाली दीदी हे आप आ रीते राउंड में પરિણમિત કરી દીધું છે મૂકી દેસુ હવે આપણે એક સ્ટ્રો લેશું હવે આ સ્ટ્રો વડે જે આપણે સર્કલ કાપેલા હતા જેમાં વચ્ચે સેન્ટરમાં પસાર થાય તેવળું તેનો હોલ આપણે કરીશું તમે જોઈ શકો છો કે આ સર્કલમાંથી પસાર થઈ જાય તે રીતે બીજું સેન્ટરમાંથી લઈ અને બીજું આપણે પસાર કરીશું આ રીતે પેન્સિલ લઈ અને મોટી લોંગ પેન્સિલનો ઉપયોગ કરવામાં અહીં આવે છે તો આ રીતે અહીં તેને પસાર થાય તેવડા હોલ તેની અંદર કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તે બનાવેલું તે રાઉન્ડ વગરનું જે હતું તેમાં તેને બેસાડવામાં ઉપયોગ આપણે કરીશું હવે આપણે એક કાગળનો ઉપયોગ કરીશું તો આ કાગળની અંદર અહીં આપણે ચાર સેમીના બે આપણે પટ્ટી તેનો કટિંગ આપણે કરીશું કે જેનું માપ ચાર સેમી રાખવામાં આવેલું છે તો સૌ આપણે અહીં માપ લઈએ તો જોઈ શકો છો કે આ ચાર સેમીનું માપ છે તો આ ચાર સેમીના માપની એક એવી બે પટ્ટી આપણે કટ કરીશું અહીં लाइन ड्रॉ करी ड्रॉ थे काट करी का બરોબર પાથર વડે તેને આપણે કટ કરી અહીં આ પટ્ટી કટ કર્યા બાદ હવે આપણે તેમાં એકથી 10 સુધીના નંબર ડ્રો કરીશું એકથી 10 સુધીના નંબર અહીં આપણે લખીશું જેમાં એકથી દસ સુધીના પટ્ટા અને બીજી પટ્ટીમાં એકથી દસના વર્ગોનો ના અહીં એક તો તેની સામે એકનો વર્ગ એક બેનો બે એ રીતની બે પટ્ટી આપણે તૈયાર કરીશું તો હવે આપણે આ જે ઉઠું જે બાવીસ બાય સોળનું તેમાં આ રીતે બે અને એક એવા ત્રણ હોલ આપણે પાડીશું એવા રીતે બંને પૂઠામાં પાડી અને તે હોલ એ રીતના આપણે રાખીશું કે તેની અંદરથી આ પેન્સિલ જે છે તે સહેલાઈથી પસાર થઈ શકે તમે જોઈ શકો છો કે ત્રણેય હોલ એ રીતના આપણે રાખીશું કે જેની અંદરથી પેન્સિલ તો આવા આપણે બે પૂઠાનો ઉપયોગ કરીશું અને બંને પૂઠામાં સરખા જ માપને લઈ અને પેન્સિલ પસાર થઈ શકે તેવડા હોલ આપણે કરીશું तो हमें आपने कंक आ रीतनू मॉडेल जवासे ते जो जे अ पट्टी उपयोग करे एक चार नौ अ एक वर्ग एक बै वर्ग चार तरन वर्ग नौ चार वर्ग सोल आ रीते आप अं जो रोलिंग करेला है पेन्सिल अंदर पसार करेली है आप फीट करेला है आजू तब जी सको कि आप अं એક ગોળ ચક્રનો ઉપયોગ કરેલા છો કે જેને ફેરવવાથી અહીં જવો છો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં હું આ ફેરવી રહ્યો છું આ બાજુ તમે જોઈ શકો છો તો આ સરળતાથી ફરી શકે છે તમે જોઈ શકો છો અહીં તો આ આપણું વર્કિંગ મોડેલ છે હવે આને આપણે આગળથી એ રીતે બંધ કરી દેસું તો હવે આપણે પાછળની જેમ જ આગળની બાજુ પણ તેત્રીસ બાય બાવીસનું એક માપનું ગૂઠું લેશું જે આ રીતનું રહેશે તો આ ગુઠ્ઠાને હવે આપણે આગળ અહીંયા ફિટ કરી દઈએ તમે જોઈ શકો છો આગળથી અહીં આપણે એને પેક કરી દીધું છે હવે આપણે તેનું પાછળનો ભાગ એટલે કે માથેનું જે સતર છે તેનો આપણે ઉપયોગ કરીશું અને તેને બંધ કરીશું જે ઉપરનો જે ભાગ છે તેના માટે પણ નીચેની જેમ જ જે આપણે સૌથી પ્રથમ જે પૂઠું કાપેલું તેત્રીસ બાય સોળનું તેનો ઉપયોગ અહીં આપણે કરી રહ્યા છીએ તો કે અહીંયા આ તેત્રીસ બાય સોળના માપનું જે પૂઠું છે તેનો ઉપયોગ અહીં આપણે કરી શકીએ છીએ અને આને આપણે બંધ કરી દીધું છે અને આ મુજબ આપણું મોડેલ તૈયાર છે હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીં જે આંકડા તમે જોઈ શકો છો અંદર तो हमें जो हूँ अँ थी फेरवीश तो अँ पांच नो वर्ग सा में पचीस एज रीते छो वर्ग सा में छ्रीस सात ना वर्ग ओगन पचास आठनो वर्ग तो चौसठ नव नो वर्ग एकासी दस ना वर्ग सौ तो आ रीते तुम जको छो तो आ रीते एक थी दस सुधी की संख्या અને તેના વર્ગો દર્શાવતો એક વર્કિંગ મોડલ આપણે તૈયાર કરેલ છે તો કે જેના માટે સામાન્ય નકામી વસ્તુમાંથી આ વસ્તુ આપણે બનાવી શકીએ છીએ વધી અને ત્રીસથી પાંત્રીસ રૂપિયાનો ખર્ચ આમાં થાય છે અને આ બહુ જ સરળતાથી આ વર્કિંગ મોડલ આપણે બનાવી શકીએ છીએ એમાં તમે આ બધું જોઈ શકો છો તો કે તેના માટે અહીં આપણે આ વાલોનો ઉપયોગ કરેલો છે જેના દ્વારા તે આખું ફરે છે તમે જોઈ શકો છો અહીં સરળતાથી તો આ હતું આપણું વર્ક આપણે બનાવી છે જેમાં આ બાજુના ભાગ થી આપણે તેને પહેરવી અને અહી આપણે તેને જોઈ શકીએ તો મિત્રો આવા જ વસ્તુ આપણે બનાવી અને ગણિત્ર સાથે રમી શકીએ ધન્યવાદ